Ej, a keď ja počava, Ej, pa ljubiti, Počava mi krasa, Zlička opadati. Počava mi krasa, Zlička opadati. Ej, opava mi krasa, Ej, zlička do pojasa, Na koho že povin, Keď ne na, na koho že povin, ne povím na smerčka. E hey, hey. ja ní na jedničku, léb na tebe povím, švarnej hajíčku. Léb na tebe povím, švarnej hajíčku. E hey. This��은 pure lean rate Higherlyeminize In the balcony, ascend the ears Hey, boy.